آئیں اللہ کی جنت آپ کو زمین پہ دکھاتا ہوں صبح صبح اللہ مصلی محمد ولی محمد مولا حسین کا روزہ آپ کے سامنے یقیناً کیا جاتا ہے جب بھی میرے مولا حسین کے روزے کو دیکھ کر جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو سلام کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو بالکل یا حسین یا حسین میرے مولا ہم آپ کے غلام آپ کے میرے مولا ہمارے سلام قبول فرما السلام علیکم یو حل غریب یو مظلوم یا, یا با اللہ یا شعر یا تشان یا حسین یا حسین, یا حسین یا حسین یا حسین ہے میرے مولا کتنا خوبصورت منظر ہے جسے میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یقیناً صبح کے ٹائم ٹھنڈ بہت زیادہ ہے نماز ہم نے پڑھی مولا باس کے روزے میں صبح کی دورکعت نماز اپنی اماں کی طرف سے دو رکعت مومنین کی طرف سے اور آپ سب کے سلام عریضے اور بہت ساری دعائیں جنہوں نے میرے اوپر جو کامنٹس کر کے یوٹیوب پہ ہر وقت کہتے ہیں دعاؤں کے لیے ان کے کامنٹس پڑھتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں مولا کو کہتا ہوں مولا جس جس نے میرے اوپر ذمہ لگایا یوٹیوب نے جس جس پہ جس جس مومن اور مومنہ نے مجھے کامنٹس کر کے دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا ان کی دعاؤں کو مجھ سے جا فرما اللہ گواہ میں زہری پہ یہی دعا کر کے آتا ہوں تو اگر آپ کی کوئی اریسا ہو تو یوٹیوب پہ کیا کریں تو وہیں سے میں پڑھتا ہوں اور وہیں سے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ ہاں سب کے نام لے کے جس جس کا ہو سکتا ہے جو رہ جاتا ہے تو پھر مولا کے اوپر شور دیتا ہوں مولا جس نے کہا ہے میرے اوپر ذمہ لگایا ان کے سلام قبول فرما یا بعد دلّہ حسین یا مظلوم یا غریب خوبصورت روزہ میرے مولا حسین کا خوبصورت جنت کی صبح جسے دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترستی ہے اب آپ نے مولا حسین کی زیارت تو کر لی ایک اور خوبصورت صبح کا منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یقیناً دیکھ کے مجھے دعا دیں گے کربلا کی صبح کیسے ہوتی ہے میرے اس ویڈیو سے آپ یہ مولا غازی عباس علمدار کا روزہ ہم علم پہ جا کے دعا مانگتے ہیں مولا غازی عباس میری یہ تمنا میری یہ آرزو یہ میری عریضہ یہ میری التماس تو مولا وہاں پہ ہی سن لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ مولا عباس کے روزے پر کیسے دعا مانگنا کیسے ہوگا ہو سکتا ہے کہ دعا کوئی مانگی جائے اور کوئی رد ہو تو میں کوشش کرتا ہوں ذری پہ گمبس کے نیچے آپ سب کے لیے دعا کروں جنت کا ایک خوبصورت منظر دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی دل میں ایک خوبصورت لہر چلتی ہوگی ایک کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے ہیں میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا دل کھول کے زیارت کریں مولا عباس میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں پر کرم حسین کا ہے نکاح ہلو مسلم محمد والی محمد لبا کے حسین کتنی خوبصورت صبح ہے آپ کی فیلنگز کیا ہیں آپ کے کی کیا کمنٹس ہیں اس جنت کے منظر کو دیکھنے کے بعد لیکن انہیں اتنی پیاری زیارت کروائی ہے مجھے دعا دیں گے ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے کافی ماحول بھی بہت اچھا ہے جس مومن و مومنانا نے کربلا کی زیارت کرنی ہے ان دونوں میں آ سکتا ہے بزرگ شخص ننگے پاؤں او oh, ہو oh, oh. کیا ہی منظر ہے کیا ہی صبح ہے کیا ہی صبح ہے کربلا کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کیا بات ہے ہی کیا بات ہے اللہ آپ کے اور آپ کے بچوں کو یہ دن نصیب کرے کہ اپنے بچوں اور اہل عیال کے ساتھ آپ کربلا کی زیارت کریں دنیا بھر کے تمام عمنین جو مجھے ہر وقت دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یوٹیوب پر سب کے لیے آپ کا اگر چینل سبسکرائب نہیں ہے ضرور کیجیے گا دوسری میری ایک التماس ہے کربلا پلیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کو صدقہ جاری کا ثواب ملے گا کہ آپ زیارت کر کے کوئی اور آگے زیارت کریں میری اس ویڈیو سے کسی کی دعا مراد پوری ہو جائے کسی کے دل کو سکون مل جائے اپنے مولا کی زیارت کر کے یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا تو فی سبیل اللہ سمجھ کے اس ویڈیو کو جو بھی مومن کا زادار ہے ضرور شیئر کرے گا खूबसूरत सुबह है करबला की है आपकी भी प्यारी फीलिंग्स होंगी करबला की सुबह को देखकर चले आ जाए آپ نے صحن کی تو زیارت کر لی اندر کے سین کا منظر دیکھ لیں اللہ اکبر مولا حسین علیہ السلام کا گمبس مبارک اور خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کے روزے کا السلام علیکم میں ضروری پہ جا رہا ہوں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں جنہوں نے وجہ التماس کا ہے یوٹیوب پہ جو بھی کامنٹس کر کے کہتے ہیں تو ان سب کے لیے ماشاء اللہ ایمان موم کا ہے ٹھیک ہے حبیب ابن مظاہر الصدی کا روزہ ہے آجے. بولا حسین کا روزہ خالامہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور جن مومنین نے میرے پر ذمہ لگایا دعاؤں کا ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں سامنے یہ مقتل گائے مولا حسین ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مقتل پہ کھڑے ہو کے میں ویڈیو بناتا رہوں اور سلام یا سید یا مؤلا یہ باپ میں زیارت کر رہا ہوں اپنی طرف سے اپنے دوست کی طرف سے اپنے مومنین کی طرف سے خالامہ اور جن مومنین و مومنات نے میرے پر ذمہ لگایا سلام اور درود پڑھنے کے لیے ان سب کی طرف سے اپنے والدین اپنے عزیز اکارت اپنے پڑوسی اپنے دوست و استادوں کی طرف سے قربتاً اللہ بسم اللہ, الرحمن اللہ اکبر السّلام علیکم علیکہ حبیب اللہ علیہ میر المنی السّلام علیک محجلين السلام علیکم ابنا فاطمہ الزهرا سید مسائ العالمین السلام علیکم وعلائمہ من ولدی کا سلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم ای و صدیق الشہی السلام علیکم یا ملائکہ اللہ المقیمین فی ذا مقام الشریف السلام علیکم یا ملائکہ رب المحققین مقبر الحسین علیہ السلام السلام علیکم انی ابدا ما بقیت وبقی الله الليل والنهار السلام علیکم یا عبد اللہ السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين عبدك وابن عمك عبدك وابن عمتك المقر بريك و تارك للخلاف عليكم والموالي لوليك والمعادي لعدوكم قصد حرمك والسجار بمشهديك وتقرب اليك بقصدك ادخل يا رسول الله ادخل يا نبي الله ادخل يا امير المؤمنين ادخل يا سيد الوصيين ادخل يا فاطمه الزهراء سيد نساء العالمين آدخل مولا عبد اللہ آدخل مولا رسول اللہ زیارت وارثہ السلام علیہ وارث مثبت اللہ السّلام علیہ وارثَََََ نبی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علی علی السّلام علیہ وارثہ ابراہیم خلی اللہ السّلام علیہ السلام علیہ وارس محمد حبیب اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وارثہ میر المعمین علیہ السلام السلام علیہ ابن محمد المصطفیٰ سلام علیہ ابن علی المرتیٰ أسلام عليك يا ابن الزهراء أسلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أسلام عليك يا فار الله وابن الضار والمتر الموتور أشهد أنك قد قمت الصلاة وعطيت الزكاة وامرت البمار ونهيتني المنكر وتعت الله رسوله وحتى داق اليقين ولان اللهم تنقتلتك ولان اللهم قبيش مار ولان اللهم تنسميت بذلك فرضيت بيا مولاي يا با عبد الله أشهد أنك كنت نورا في اسلام الشامخة والأرحة والأرحام متاهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلئمات ثيابي وشهد أنك من دعيم الدين واركان المؤمن وشهد أنك إمام البروتكي ذكي الهادي المهدي وشهد أن العائمة من والدك قلمة تقوى وعالم الله وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة الأهل للدنيا واشهد الله وملائكة وانبياء ورسل إني بكم ومن بكم من وابي ابيكم مؤمن بشراعي دين وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وعمر لي امركم صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم الا صادق ولا صامك ولا شاهدك ولا غايبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم بيابي انت وهميه ابن رسول الله بيابي انت وهميه يا عبد الله لقد عظمت الرضيه وجلت المصيبه بك علينا وعلى جميع السماوات والارض الان اللهم نصرجت والجمه تحيه لك تالك يا مولا يا عبد الله كسوت حرمك واعطيت الى مشهدك واعطيت الى مشهد يا صلى الله بشان الذي لك اينده وبمحل الذي لك الذي يصلي على محمد وال محمد وينjalني معكم في الدنيا والاخره اللهم صل على محمد وال محمد زياره علي الاكبر السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن نبی اللہ السلام علیکم امیر المن السلام علیکہ ابن الحسین شہید السلام علیکہ یُحل شہید وبن شہید السلام علیکم یُہ مظلوم ابن مضلوم اللہ علیہ متن قطلت کا بشمار اولان اللہ متن ثلت کا بشمار وولان علّہ ممتن بذلك بزار فرد السلام علیکم ولی اللہ عبن ولی والیین لقد اعظمت المصيبه جللت رضيه بك علينا وعلى جميع المسلمين فلانا اللهم ان قتلوا ابراؤ الى الله وليه كم منهم زياره گنجے شود السلام عليكم يا اولياء الله واحبا والسلام الله وابداو السلام عليكم يا انصار دين الله السلام عليكم انصار رسول الله السلام عليكم انصار امير المؤمنين السلام عليكم يا انصار سيد نساء العالمين السلام عليكم انصار ابي محمد الحسن ابن علی الولی الناصری السلام علیکم یا انصار ابی عبد اللہ بیا بی آبی. انتم و امتی ابتم و تابۃ الارض التي فيها تفندون فضل عظيم فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم تمام مؤمنين مؤمنات جمله مؤمنين مؤمنات جو بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لکھا کامنٹس کر کے کہیں تاکہ آپ کو اگلی زیارت میں شامل کیا جائے میں آپ کے خواہش آخر علی نشوی کر بلائے مولانا حسین کے روزے سے ذریعہ مولانا حسین علیہ السلام کی زیارت کریں چل رہے ہیں آپ سب کے لیے دعا کرنے. میں آپ کے